Десятирічного Назара Ужву, який п'ять місяців тому загинув разом із родиною під час ворожого обстрілу, поховали на міському кладовищі Вільняцька 15 квітня поруч з батьками. Вроді, з одної сторони, трошки полегшення, але з другої сторони, це дуже тяжко розставатися отак. Це дуже тяжко, це не виносимо. Змогла тіло нашого Назарчика представити землі і похоронити його коло його батьків, коли мами й папи. Нагадаємо, внаслідок влучання російської ракети у двоповерхівку торік, 17 листопада, загинуло десятеро людей. Серед них – десятирічний Назар та його батьки. Дев'ятьох людей поховали, а тіло Назара бабусі не віддавали впродовж п'яти місяців через процес судово-медичної експертизи, розповіла міська голова Вільнянська Наталя Мусієнко. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто допоміг. У цій справі, на легкій справі, дійсно було дуже мало фрагментів тіла дитини, і це було складно.